ون ير <تصفح> بسم اللہ الرحمن الرحیم نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا فَلَمَّا أُذِيَ قَالَ اللَّهُ أُذِيَ وَلَّوْا وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا كتاباً منزلاً من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق بندی ہے اللہ رب العظہ نے اہل مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ قوم آج سے زیادہ سخت تھی صلاحیتوں کی مالک تھی چپا کش تھی لیٹا اللہ تو وہ ان کا بیڑا گرک ہو گیا وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے تمہاری کیا حیثیت ہے اللہ کے نزدیک ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی تو قوم آگ کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت نے جنوں کے قرآن اور پھر آگے یہ زلالت اور سے نکال کر سرات مستقیم کی طرف لے کر جاتا ہے اور اس کی کتاب جو ہے وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے تورا, جیل, زمود, تصدیق کرتی ہے اب ان جنوں نے جا کر وہ تصدیق کرنی شروع کر دی تو اللہ رب العزت نے یہ جنوں کی مثال دی ہے اہل مکہ کو کہ تم تو انسان ہو اور تم پھر قریشی ہو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم تمہاری ہی میں سے ہیں تم انسان ہونے کے باوجود اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام اور جو مشن لے کر ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اس حق کو قبول نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہو ربرعزت سے جن کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن غور سے سنو یہ قرآن ہدایت والی کتاب ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے جنوں وہ غور سے سنتے تھے قرآن کو ایسے لوگ تھے کہ بڑے جب حاضر ہوئے اس اس جب حاضر ہوئے خاموش رہو اور یہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن آ کر قرآن سنتے تھے اور پیغام دیگر پی ہدایت کا, کا جاتے تھے اللہ دو ہی وقت لوگ ایک انسان ہے ایک جن ہے اسے سے اللہ نے پوچھنا ہے باقی مخلوقات جو ہے ان کا حساب کتاب انسانوں اور جنوں کے ساتھ ہے اور اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں اور اللہ کے مطلب اسی طرح جنات کا بھی ایک سلسلہ چلتا ہے تبدیلی کا اور وہ قبول کرتے ہیں اور بہت سارے سرکس جن ہیں اور وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں جو انسان ہے، مسلمان ہیں ان کے راستوں میں وہ کثر نہیں کو چھوڑتے ہیں روزانہ کے معمولات ہوتی ہیں املیات کے وہ ہم نہیں اپناتے ہم قرآن نہیں پڑھتے اور صفائی اور تہارت کا اہتمام نہیں کرتے یہ جنات وغیرہ ایسے لوگوں پر ہی ہم کرتے ہیں مگر نہ جو شخص دل کا پاک صاف ہو اور جو دل جو ظاہری صفائی کا کرتا ہو جو قبول کیا انہوں نے کہا ان خاموش رہو پھر جب یا ختم کی گئی تلاوت جب ختم ہو گئی لوٹے لو علاقوں میں سنی ہے کتابن ایک کتاب منزلہ جو نازل کی گئی ہے من موسیٰ حسلام بھی نبی بن کر آئے تھے اللہ رب نے علیہ السلام کے بعد ایک نبی بھیجا ہے جو آخری نبی ہے تصدیق کرنے والی وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے لبا بہینہ یا ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر گئی ہیں اس کتاب کی یہ قرآن تصدیق کرتی ہے یا دھی وہ رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف وی کی مستقیم اور راہی مستقیم سرات مستقیم کی طرف اللہ ہمیں بھی اس سرات مستقیم پر گامزر رکھے اور اسی پر جب موت بہتر ہمارا خاتمہ فرمائی و مالی ہے